El més difícil d'aprenentatge va ser la part pràctica, que és on ens vam posar en el lloc del, del que ha que fer servir la cadira de rodes. Ens van deixar fer servir cadires de rodes manuals, les que van mecàniques, i tot i així era difícil pujar la rampa. Perquè et donaves compte que la rampa té una pendent, que la van haver que posar sense vorera, que aquesta pendent era difícil de pujar, que a l'hora de baixar veies com si anessis a tirar el buit, i tot això doncs, era de complicat, inclús maniobrar dins l'autobús també era complicat, de posar-se en el lloc destinat a les cadires de rodes, a l'hora de posar-se al cinturó, té la seva dificultat i tot té que ser doncs, una, una mica de tècnica i ja, pel que no té tècnica amb nosaltres doncs, va ser complicat. Com, com a anècdota vam fer algun riure quan alguns dels companys no, fèiem les destresses amb les cadires, que, que no teníem ni idea, i d'alguna manera algú fins i tot vam caure, jo mateix vaig caure, no, i sents una mica dius, hosti tu, això de la seva complicitat, no, o compli, és complicadillo, i independient d'això, sobretot les cares de, dels companys, no, aquella impressió que et fa quan estàs pujant eh, una rampa, y de cop y vuelta veus que tan vas enrere o que no puedes, intentas, has toda la fuerza que puedes y no hay manera, ¿no? Claro, desde fuera se ve y trae los sonriores, ¿no? Bueno, es una mica como anécdota, así. La valoración es muy, muy positiva, es muy buena, ha sido una cosa que nosotros mismos hemos comprendido y hemos aprendido como es la vida de una persona de movilidad reducida para subir al autobús. Lo que sí veo un poco en falta que que está... teníamos que darle más ámbito, más más sonido a estas cosas para dar en cuenta la dificultad que tienen ellos para subir. Como decía tony nosotros mismos allí se cayeron dos y estamos en plano. A la que suben la rampa hay que tener mucho cuidado, la verdad, y tienen mucha fuerza de movimiento.